Сьогодні в пам'яті сплело моє дитинство, і село, і рідна хата, і садок, і груша дика, і бузок, верба стара, де під віттям ховалась від дощу дитя, і стежка в полі напростець, і гонець спину, вітерець, і босаніжка беззуття. І свіжий подих відчуття, що час спинивсь, І ти, дівча, шукаєш світ свого ключа.